السلام علیکم ویلکم ایوری ون چکن اسٹیک یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہے اب بریڈ کے اوپر لگا رہی ہیں بیف کے سلائس کو ایسے پھر اس کو کاٹیں گے اور یہ بہت ڈلیشیس ہے مزے کی ہے زبردست ہے یہ دیکھے کیا بات ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ویڈیو کو دیکھیں لائک پہ کلک کریں سبسکرائب پہ پریس کریں اور گھنٹی پہ ریس کریں کوکنگ سٹیک فرش ہے بہت مزے کی ہے ڈلیشیس ہے سمپل ریسپی ہے کوئی اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں تو میں تو بڑے یہ شوق سے کھاتا ہوں بھائی ریسٹورینٹوں میں بھی کبھی جائیں تو ہم کرتے ہیں تو بیف ویسے بھی طاقت ہوتا ہے ڈلیشیس ڈش ہے یہ تو اس کے ساتھ جو میں آپ نے دیکھا میں نے سلائی کے ساتھ جو کیا ہے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئکان پر پوش کریں تاکہ میرا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئی پر پوش کریں تاکہ میری ویڈیو پہنچے اب تک اور یہ دیکھیں ہم میرے پاس جو بیف پڑا ہے اس کو میں نے چوپ کرنا ہے ہم نے پہلے یہ اس طریقے ہم نے کوٹتے جانا ہے یہ چوب ہو جائے گا اس طرح چوب اس کے اندر بھی جو ہم نے لگانا ہے سرکہ وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا اب نمک ہم اس میں لگائیں گے کوئی مسالے نہیں اس میں لگائیں گے یہ میں نے سالٹ لگا رہا ہوں اس کے اوپر ایسے سالٹ اس طرح ہم نے پیسٹ کر دینا اوپر سارا سالٹ لگا دیا دونوں سائیڈوں پہ اس طرح اب اس کو میں پین میں لے لیتا ہوں پین میں اب پھر اس میں جائے گا سرکہ ونیگر یہ ایسے ہم نے اوپر ونیگر لگا دیا یہ دیکھے ونیگر دونوں سائڈوں پہ لگ گیا اور دیکھیں پین میں بھی آ گیا اب ہم نے سویا ساس لگا دینی ہے یہ اس طرح اس کی دونوں سائڈوں پہ سویا ساس بھی لگ گئی ہے اور فرائی پین کے اندر بھی سویا ساس آ گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے لو فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کیسے پکنے لگے ابھی اس میں بٹر ڈال دیا تو اس کو ہم لو فلیم پہ پکائیں گے ایسے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا پیس نظر آ رہا ہے مزے کا لگ رہا ہے ڈلیشیس ڈلیشیس ہے اور سمپل ریسیپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب لوگ بہت ایزی بنا سکتے ہیں توے پہ بن جاتے ہیں دیکھوں اس طرح سے جو ہے برون سا ہو گیا اس طرح تو ایسے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ہاں آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ اسٹیک کس چیز کو پسند ہے کون کون لبر ہے اسٹیک چکن ہے بیف اسٹیک ہے اس سے پہلے میں نے چکن اسٹیک لگائی ہے مرکن چکن اسٹیک تو نیکسٹ میری جو ریسیپی ہے وہ پھر کل چکن بھی بناؤں گا چکن اسٹیپ اس کی ریسیپی ڈفرنٹ اس میں زیادہ مسالے وغیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یعنی دونوں سائڈ اس کی براؤن ہو چکی ہیں یہ اس طرح اب ہم نے اوون میں لگا دیا ہے بیس منٹ کے لیے یہ میں نے اس کو بند کر دیا ہے تو وہ دیکھے پکتا ہوا میں نظر آ بھی رہا اب میں اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں اچھا خوبصورت یہ بالکل پک چکا ہے تو اس طرح میں نے جو میرے پاس یہ بریڈ پڑی ہے یہ اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا پکا لینا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا براؤن کرنا ہے ہارڈ کرنا ہے اس کو یہ دیکھے اس طرح میں نے براؤن کر لیا اس کو اس کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو بھی پکائے تو پھر یہ اب میں اس میں میں نے لگا دیا ایپل کا یہ پیس میں نے لگا دیا یہ ایپل کابج لیف لگا کر اس کے اوپر ہم بیف کا سلائس لگائیں گے تو میں فی یہ ایک ایک دونوں پہ لگاؤں گا تو ڈبل بن جائے گا آپ زیادہ لگانے جائیں تو زیادہ لگائیں یہ دیکھیں میں نے یہ نارمل سلائس میں نے بیف کے کاٹ دیے ہیں اس طرح اگر آپ ان پیسز کو کیچ کے ساتھ کھائیں تو اب بھی بہت مزہ آئے گا ویسے بھی یہ بہت ڈلیشیس ہیں اس میں اسپائس تو ہے نہیں ہے سویا ساس سرکہ یہ چیزیں ہیں تو میں اس میں اونین بھی لگا سا لیکن میں نے یہاں پہ اونین نہیں لگایا لائٹ بلیک پیپر لگا سا وہ بھی نہیں لگائی اب یہ بہت ڈلیشیس ہوگا مزے کا ہوگا نمک اور سوئی ساس ونیگر میں بنایا گیا ہے اب میں نے اس کو اس کے اوپر رکھ سلائس کے بند کر دیا اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں سینٹر سے اس طرح یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے کتنا پیارا خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ یہ ہے نا پیارا اور ساتھ پیس بھی بیف کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں خوبصورت تو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو